adéu un altre cop un adéu per avui no per demà un adéu fins aviat Marxuar a que es fa per aprendre el següent pas gràcies per estar en el camí de preguntar com es fa això de preguntar me'n vaig amb el dol i l'alegria d'entendre que no es pot tenir tot, es collés un dol preuat i l'alegria al següent pas. Perdo el que vaig guanyar abans i guanyo el que perdré després i així vaig aprenent la dansa del dubte ballant amb la clara Adeu, i em fan mal les mans d'abraçat tan fort l'anel de les nostres petjades enamorades de viure l'autopia en revisió el cercle de qüestionar-ho tot. Marxo ara que us entenc les vostres mirades cada matinada, les nits de foguera i paraula. Marxo ara que he aconseguit veure amb amor les vostres ombres que ah, també m'han fet ressò. Oh, dic adéu! per avui, no per demà, una adeu ben empapat de tot el que ens hem mullat. Dic adeu, i faré un pastís diferent aquest cop, amb llàgrimes de alegria i de dol d'un següent pas que ara es fa que déu un altre cop, un adeu per avui, no per demà, un adeu fins aviat. Marxo ara que es tard, per aprendre el següent pas. un altre cop fins sempre companys